في ناس كتير بتسألني في الفترة الأخيرة عن الوضع الحالي اللي احنا عايشينه من وجهة نظري انا برد عليهم بلوني الوضع الحالي ما يطمنش يطمنش عارف, جوة بطل. عارف, عارف بطل عايز دعال دعال دعال. الوضع الحالي ما يطمنش ما تقولش ازمه وما تطمنش جه الوقت تعمل حاجه بلادنا خلاص محتاجه رجاله شوفوا عرب احنا بعدنا راحت فين وحدتنا على عدنا كلمتنا زي السير دلوقتي العربي عاش ضعيف وين كمان من بعض نخاف في العالم ده ما فيش مكان للضعيف شغلونا عن بعض بالرغي تفكير السيووني مش نظيف الدنيا سلف ودين ساعد اخوك من غير تفكير وادعي ربك بالتغيير اراضينا كتير محتاجه تحرير زينا خلاص من التقدير يا رسول الله ادعم الجنود محتاجين واحده عشان الدين ومحاربين احنا مجاهدين مكتوب عالتحريض في الخير بس ومش في الشر كم واحد حاول غيل الدار انور اخوك مر المر وما تسالش ايه السر بدعي ربي برفع الدر مطلوب منكم بس الصبر كلامي اسلامي وانا حر نفسي فيه يوم على البر اتحببت من اللي حواليا وناس من دمي فيه علي في الارض وعمري في يوم ما في الدنيا ويا احتارت ومن دلوقتي قدرت ارجع تاني بقوه كبير محدش عارف ايه المصير عايش محكوم بقانون ضرير ما بيمشيش غير على الفقير بقول لك كلمه حق واللي يصير يصير انور اخوك هيكون موجود في ظهرك دايما من جنود عدو ضعيف بس مكير احنا الاكتر والله اكبر حرب الجايه اجا صحبتر متقولش سلام الكلمه دي مالتنا الام وده كان حكم بالاعدام احنا هنا عايشينه كل يوم الموت شايفينه بيقرب منا ومش حاسينه ليه حقنا دايما سايبينه كلام قراننا ليه ناسينه بيكبر ليه أنا ويندي ومصري ويدي بإيده إنسوا خلاص أيام زمان ما تقولش كمان ده كان زمان في السودان وفلسطين وفي لبنان عدوي محاصر المكان الدور الجاي هيكون على مين؟ عالوضع الحالي اللي كتير جه الوقت نكون جنود كلنا آخرتنا التابوت اعمل حاجة قبل الموت أيام بتفوت وجنود بتموت من غير سلاح يا مسلم حي عالفلاح وقت الحرب كله مباح ضرب النار على الأعداء ده النجاح بس هاتوا لنا السلاح أعدنا سهم كتير محتاج مفتاح الله ولو بكلمة بس بدنا ومش الاولى ولا الاخيره كتير عايشين بقلوب طريرة الوضع الحالي محتاج تغيير ومدرستي قديمه ورجعت تاني على اهلي بخاف وعشانهم اعاني في عيون اخواتي بشوف احلامي تحريض على الحرب ونرجع تاني اعظم أم في عالم كله يكون لساني كمان يتمنوا سلامي مش هرجع غير وانا جاي بنجاحي الجاي هيكون بسلامي مش بس عاوز ازعل حد مني اعدائي كتير ومزعل صديق يمشي طريق ياخد ايدي في وقت الضيق في بحر احزاني انا غريب من دلوقتي تثق فيه وبكل اسرارك ربوح ما حدش همه امرك من دلوقتي هيحفظ سرك اق آه ينصر حربك يلا اتحرك واختار ضربك وابعد عن اللي هيدمرك جنود الله هتحررك واكيد ربك هيقدرك هو الاعلم مين بيحبك من يوم كرهك من يوم خانك من يوم صانك من يوم فاتك واستقلامك فين احلامك من احزانك زمنك دانك سرك هانك عداف في كل مكان عدالك سلم امرك للي يساعدك واكيد ربك رب هيقدرك, هيقدرك ومن اعدائك هيحررك فين فين قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو <تصفيق> والحد الموت عايزكو جنود عشان هنموت مكفكر اسمع والحد الموت عايزكو جنود عشان هنموت مفيش <تصفيق> كلام